નમસ્કાર હું અત્રિ મહેશ્વરી શ્રી રામબા પરિવાર તરફથી આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું ઇન્કલુસિવ એજ્યુકેશન વિષય અંતર્ગત તેમનો મુદ્દા નંબર એક વિશે આજે આપણે જોઈશું એક મોડલ્સ ઓફ ઇન્કલુસિવ એજ્યુકેશન જે યુનિટ એક અંતર્ગત આવેલું છે તેના વિશે આજે આપણે ચર્ચા કરીશું તેમાં સૌ પ્રથમ જોઈએ તો આપણે મોડલ એટલે શું તેની વ્યાખ્યા સ્પષ્ટ કરીએ તો અધ્યાપન મોડલને જુદી જુદી રીતે વ્યાખ્યાય કરેલ છે તેમાંની એક વ્યાખ્યા આપણે જોઈશું અધ્યાપન મોડલ એ વિદ્યાર્થીઓના વર્તનમાં નિશ્ચિત પરિવર્તન લાવવા માટે આપવામાં આવતા ચોક્કસ પર્યાવરણને નિશ્ચિત કરવાની અને નીપજાવવાની પ્રક્રિયાનું વર્ણન કરતી અધ્યાપન યોજના છે અધ્યાપન મોડલની લાક્ષણિકતાઓ જોઈએ હવે આપણે વૈજ્ઞાનિક અભિગમ ધરાવે છે અને ચોક્કસ આંતર આ તમામ તેની લાક્ષણિકતાઓ છે હવે આપણે સમાવેશક શાળા એટલે શું તેનો અર્થ સ્પષ્ટ કરી શારીરિક માનસિક કે તમામ પ્રકારના બાળકોને તેની ઉમર અને શાળાને સમાવેશક શાળા કહે છે સમાવેશક શાળામાં ચોક્કસ વહી જૂથના અને સમાન શિક્ષણ જરૂરિયાત ધરાવતા બાળકોને તેની ક્ષમતા કે અક્ષમતાને આધારે અથવા કોઈ પણ પ્રકારના ભેદભાવ સ્ટ્રેટેજીસ મોડલ વિશે જોઈશું આ મોડલ અંતર્ગત શિક્ષક એ ત્રણ બાબતોને ધ્યાનમાં લઈને શિક્ષણ કાર્ય કરવાનું થાય છે સ્ટ્રેટેજીસ મોડલમાં જે તેનું વિષય વસ્તુ છે તે શા માટે ભણાવવું અને તેના હેતુઓ ક્યાં ક્યાં રહેલા છે તે શિક્ષક નક્કી કરે છે ત્યારબાદ છે પૂર્વ જ્ઞાનની ચકાસણી એટલે કે વિદ્યાર્થીનું જે પૂર્વ છે તે શિક્ષક તેની ચકાસણી કરે છે અને ત્યારબાદ જે નવું જ્ઞાન છે આ સ્ટ્રેટેજીસ મોડલ સૂચવે છે સ્ટ્રેટેજીસ મોડલ ને આપણે કઈક આ રીતે જોઈ શકીએ કે ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ટીચિંગ એટલે કે હવે ત્યારબાદ આપણે બીજું મોડલ જોઈએ ટીમ ટીચિંગ મોડલ ટીમ ટીચિંગ મોડલમાં આપણે જોઈશું તો કરવામાં આવે છે અને આ બે અથવા તો ત્રણ ટીચર સાથે મળીને એક સાથે બેસીને આયોજનબદ્ધ રીતે વિદ્યાર્થીઓને ભણાવતા હોય છે આમ એક ટીચિંગ તરીકે અહીં શિક્ષકોને કાર્ય કરવાનું હોય છે જેમાં સક્ષમ અને અસક્ષમ બંને પ્રકારના બાળકોને એક સાથે શિક્ષણ આપવામાં આવે છે અને શિક્ષકોની એક ટીમ દ્વારા શિક્ષણ કાર્ય થતું હોય છે ત્યારબાદ ત્રીજું મોડલ જોઈએ તો ફૂલ ઇન્કુઝન મોડલ કે જેને બીજું નામ છે પુલિંગ મોડલ આ મોડલમાં દરેક પ્રકારના બાળકો એબલ અને ડિસેબલ આ બધા પ્રકારના બાળકોને એક બેસાડીને શિક્ષણ આપવામાં આવે છે તો ફૂલ ઇન્કલુઝન મોડલ અંતર્ગત કે જે સક્ષમ છે અને અસક્ષમ ડિસેબલ અને બંને પ્રકારના જે બાળકો છે તેને એક સાથે આ ત્રણેયના આધારે શિક્ષણ કાર્ય થતું હોય છે અને સક્ષમ તથા અસક્ષમ બંને પ્રકારના બાળકો સાથે બેસીને શિક્ષણ શિક્ષણ કાર્ય સાથે જોડાય છે અને છે ચોથું જે મોડલ છે તે પુલ આઉટ મોડલ રેમેડિયલ ટીચિંગ એક્સ્ટ્રા ટાઈમ એક્સ્ટ્રા ટીચિંગ અર્થાત કે પ્રસ્તુત મોડલ અંતર્ગત સ્કૂલ પછી સમય દરમિયાન જે તેમને એક્સ્ટ્રા ટાઈમ આપવામાં આવે છે તેમના વિશેષ પ્રકારનું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે કે સ્કૂલ પછી સમયમાં વિશેષ સમય ફાળવીને તેમને વિશેષ પ્રકારનું શિક્ષણ અલગથી આપવામાં આવે છે અને સ્કૂલ બાદ ટ્યુશન આપવું અથવા એક્સ્ટ્રા ટાઈમ આપી શિક્ષણ આપવું ડિફરન્ટ મેથડ દ્વારા શિક્ષણ આપવું તે બધી બાબતનો સમાવેશ આ મોડલ અંતર્ગત થાય છે ત્યારબાદ પાંચમું મોડલ જોઈએ તો સોશિયલ મેન મોડલ પ્રસ્તુત મોડલ અંતર્ગત કે જે નોર્મલ ચાઇલ્ડ છે તે એબનોર્મલ ચાઇલ્ડ ને સાથે રહે છે અને તેને એબ નોર્મલ ચાઇલ્ડ ને શિક્ષણ આપે છે નોર્મલ ચાઇલ્ડ તો ડિસેબલ બાળકને નોનડીબલ બાળક દ્વારા શિક્ષણ કાર્યમાં મદદ કરવી નોન દ્વારા ત્યારબાદ છે છઠ્ઠું મોડલ નોન એકેડેમિક મોડલ કે જેમાં વિશેષ રીતે જે વિશેષ રીતે ગંભીર રીતે જે ડિસેબલ બાળકો હોય છે તે બાળકોને શિક્ષણ માટે એક વિશેષ પ્રકારની તેમની અલગ જ સંસ્થાઓ હોય છે તેમના અંતર્ગત આર્ટસ મ્યુઝિક ડાન્સ દ્વારા તેમને શિક્ષણ આપવામાં આવતું હોય છે આભાર